Olen Pirkko Mäkelä Haapalinna, ja tämä kuvataan mun kotistudiolla Kemiärvellä, missä mä asun ja työskentelen. Vaikka mä oon pastellimaalari enimmäkseen ja yleensä teen paljon värikkäitä töitä, niin nyt kuitenkin tämä prosessi tämän näyttelyn tekemiseksi, tämän korona, Koronajan keskellä on muuttanut tosi paljon minun, minun ideaa ja työskentelytapaa. Sitä alkoi tuntumaan jotenkin musta väri semmoiselta äh, niin oikealta minulle tähän hetkeen. Sillä mä, vähän niin kuin maa, jos se muokataan semmoinen kesäantopeltu, missä ei, ei ole niin vuosiin kasvanut mitään järkevää. Niin se se käännetään, se on mustaa, eikä kukaan tiedä oikeastaan, että mitä sieltä tulee, kun se alkaa kasvamaan. Ja musta tuntuu, että me edetään jotenkin semmoisia aikoja. Musta ottaa sisäänsä niin kuin kaikki värin äh, taajuudet, mutta ei niin kuin, anna mitään ulos. Et tavallaan niin voisi ajatella, että se musta niin kätkee sisäänsä hirveän paljon mahdollisuuksia ja muita värejä niin kuin maa kätkee sisäänsä sen kuin se kasvaa. Ja jotenkin mä koen, että tämä on semmoinen hetki, että mikä on täynnä epävarmuutta, epätietoisuutta, että mitä tulee ja mitä tämä maa kasvaa, mitä se meille kuvataiteediolle tarkoittaa ja mitä sieltä tulee. Musta on ikään kuin sellainen kohtu, se voi olla surun väri, mutta se on myöskin kohtu jollekin niin uudelle syntyä. Mä oon pyrkinyt tässä, tässä prosessissa niin kuin reflektoimaan, miten mä itse koen tämän ajan. Kaikki se avuttomuus ja epävarmuus ja välillä epätoivo ja pelko, mutta myöskin toivo. Ja sen takia tässä näyttelyssä tulee olemaan myöskin kultaa. Et Sellaiset äärirajat ja kaikki ne värit on siellä, siellä mustan sisällä piilossa. Näin mä ajattelin. Kiitos.